Jo crec que és molt important aquest reconeixement que se'ns fa a la feina que s'està fent des de Viladecans, a la feina de portar davant la innovació, de promoure la presència d'empreses que generin més valor afegit per la ciutat i un exemple és aquesta participació tan intensa de la ciutat. Tenim intervencions en àmbit de biblioteques, en àmbit de serveis digitals, avui mateix una conferència de ciutats, una, un debat sobre, sobre ciutats innovadores i en el que hem volgut també, novament retrobar aquest congrés Presencial, el poder aportar a molts àmbits la feina que estem fent d'innovació a Viladecans. Vilabar està basat amb una metodologia de treball que ens ha fet consolidar que el projecte pogués arribar a terme. Aquesta metodologia de treball ha estat, és una transferència de la Unió Europea i el que vam fer és adoptar aquesta mateixa tecnologia de transferència en la nostra transformació digital interna de l'Ajuntament. I això ens possibilita que realment ordenem totes les idees i tots els projectes i que vagin complint les etapes fins a arribar a l'objectiu final i principal que és aquesta transformació interna de l'Ajuntament. Para nosotros es súper poder dar visibilidad a nuestro proyecto y también parte de las empresas innovadoras de Viladecans. Es una gran oportunidad para dar a conocer a pequeñas empresas que apuestan por la digitalización. Es permet posar en valor les coses que fem a les empreses mitjanes o petites del municipi. No? Llavors el que posa en valor és de posar Viladecans en el coneixement de la gent i que empreses com nosaltres, dintre del teixit industrial que estem ubicats amb el municipi, podem fer grans coses, també, i que s'ens tingui en compte doncs, que podem fer desenvolupaments de productes complexes,